القصيد العظمي لا جبته ماني راضي بغيره بغيره القصيد العظمي لا جبته راضي بغيره والقصيده في هدى قامات تفاخر كل ليله يا هدى ما فيه مثلك بنتي في شبه الجزيره والله انك بالفحول طيب وانت في قلوب الناس اميره قبل تطلع في السناب وسيرتك دايم جليله كل عذره صابها منكم من على الليره اشهد انك يا هدى مالك على الدنيا مثيلة والكفوف هو صيته يصير كل دار وكل ديره يا مسمى وانت راعى الطيبه راع المستحيله والعيال عيالكم ما في مسيره المراجل في جياد واكثار الزنب جميله أخذنا حز من بنت احمد وهدى جديره كم الاخلاق عندك ما تعرفين الربيله في السناب وفي البلاد وفي البيوت وفي الجزيره صيتك وذكرك مسبب زلزال ايام الجزيله القصيده الحمد لله جبته ماني رامي بغيره والقصيده في هدى دامات تفاخر كل ليله مثلك بنت في شبه الجزيره، والله انك بالفحوله طيبة مثل القبيله، شهرتك بالطيب وانت في قلوب الناس اميره، قبل تطلع في السناب وسيرتك دايم جليله، كل حذرة صابها منكم من الافعال الغيره، اشهد انك يا هدى مالك على الدنيا مثيله والقفول ويوقف يصير بكل دار وكل ديره، يا مسمى وان ترى عطيتي المستحيله، العيال عيالكم ما مغير في مسيره، المراجل في جياد واكثر الزنب جميله، أخذينا حزي من بنت احمد وهدى جديره، قمه الاخلاق عندك ما تعرفنا